Сидемо ми за столами, Божа матінка над нами сидимо ми за обідом. А спаси стоїть той слід, возсидимо ми за обідом. А спаси десь той слід. Душа стоїть коло стово. люди обідати, тоді вийшла душа спад. Осіли люди обідати, тоді вийшла душа спад. Люди, люди помовили Богу, Душа пішла, удара, сила душа, спочивати. А на зустріч божа мати, сила душа, спочивати, а на зустріч, Божа мати. теба дородити побідати разом з нею Усі ваші роди, щоб ви ваші божі дари, на престолі осіяли, на престолі